На проспекті Миру при паркованні авто тут є розмітка, дорожній знак платної парковки та інформація про оплату. Безкоштовно паркуватися можна у понеділок, в інші дні – з 15:00 години до 8:00 ранку. Водій Антон Гуменний щодо платного паркування у цьому місці каже. Ну, в принципі, все влаштовує. Наскільки тут платно, то я не знаю, наскільки це зручно. Тому що там важко припаркуватися і тут ну, мені буде некомфортно, чесно кажучи. Категорично проти. Вони не обслуговують її, зумаю. Збільшилась кількість машин, ну, в основному збільшилась кількість машин. Зменшились місця для парковки, бо такі Застройщики багато забирають. Директор комунального підприємства із організації пасажирського перевезення міста Хмельницький Віталій Когут розповідає: "Парковка на проспекті Миру днями стане платною. Тут створили 47 місць. За його словами, гроші, які сплачують водії, надходять до міського бюджету. Ситуацію з паркуванням у Хмельницькому коментує так: Скарги є, і вони й будуть" Паркувальних місць, в принципі, достатньо, але просто вони зараз використовуються безкоштовно, в більшості хаотично, з порушенням правил дорожнього руху, з небезпекою для пішоходів, з небезпекою, заважають комунальному транспорту для перевезення пасажирів, також можуть заважати спецтехніці. Ця парковка буде друга. Ще одна платна на 130 місць працює на Львівському шосе, каже Віталій Когут. Сьогодні тут два інспектори контролюють паркування. Ви мали сплатити. В паркоматі. Вон один ага. паркомат розміщений, вон інший паркомат. Резпустив, що ви не сплатили, вам було виписано штраф. Головний спеціаліст, інспектор з паркування управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Іван Остапішин розповідає, працюють вони щодня за різними маршрутами. Називає місця, де паркування авто створює аварійну ситуацію. Коли на пішохідному переході людина запаркувалася або на відстані там, метр від пішохідного переходу, і коли перебігає, наприклад, дитина, його взагалі не видно за цього транспортного засобу. На вулиці Грушевського на парковці стоять авто, з протилежного боку знак забороняє паркуватися. Там також є машини. Водій Іван щодо цього каже. Тут, в принципі, якби от та сторона вся ніхто не паркувався, то е, тут може їхати в два ряди машин, можуть їх. Хоч тісненько, але можуть. А, а так вони їдуть всі в один ряд, якщо там хоча б одна машина стоїть, бо вона ж пробка. Прес-секретарка управління патрульної поліції у Хмельницькій області Вікторія Тимощук телефоном розповіла, де у Хмельницькому найскладніша ситуація з паркуванням. На вулицях Вайсера, оскільки велика кількість людей приїздять на ринок, це створює великі затори. Вулиця Грушевського, де паркуються в межах зони дії знаку «Зупинка заборонена», вулиця Львівське шосе, вулиця Свободи поруч перехрестя з вулицею Проспект Миру та поруч ринку Дубова на вулиці Куприна. За словами Вікторії Тимошчук, штраф за порушення правил зупинки та стоянки в зоні дії відповідних знаків складає 340 гривень. Відповідальність за порушення правил зупинки та стоянки, що створює перешкоду дорожньому руху – штраф 680 гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Я бачила, це вітання тобі передавала.